בשיעור האחרון התחלנו לדבר על איך ניתן להגדיר טבעת או צורת סופגניה אל ידי משתנים. שני המשתנים בהם אנחנו השתמשנו והשקענו הרבה זמן בניסיון להמחיש את זה, בגלל שלמעשה הכל מתבסס על ראייה. אנחנו חושבים כי זה באמת הדבר הקשה להשגה, אבל הדרך בה הגדלנו על ידי משתנים, וזהו שטח הפנים של הסופגניה הזאת, היא לבחור נקודה ולסובב אותה זה יכול על כל מעגל. בחרנו מעגל במישור ZY. המרחק של נקודת הזוז סביב המעגל יוגדר על ידי S, ו-S יכול לנו עמי 0 כל הדרך עד לשני פאי. אחר כך נסובב את המעגל הזה סביב עצמו, או דרך עדיפה לומר זאת, אנחנו נסובב את המעגל סביב ציר ה-Z, והכל יהיה במרכז של המעגל, אנחנו נהיה תמיד במרחק קבוע של B. זה כאן, הוא מבט על. נגדיר את המשתנה השני, T, אשר אומר לנו כמה מרחק המעגל כולו הסתובב סביב כיוון ציר ה-Z. אלה היו ההגדרות שני המשתנים שלנו. כאן אנחנו ניסינו להמחיש ויזואלית מה קרה. זה סוג של תחום שלנו היו מוגדרים בו. כאשר S נע בין 0 ל-2π וכאשר T שווה 0, אנחנו לא הסתובבנו החוצה ממישור YZ. כאשר S ב-0 נלך כל הדרך עד ל-2π שכאן. כאשר T מגיע ל 2 אנחנו מזיזים את שלנו, מזיזים את המעגל שלנו, אנחנו מזיזים אותו לאורך, מסובבים אותו מעט, סביב ציר ה-Z. הקו הזה במישור ST שלנו, תחומה הטעמה למעגל, הזה בשלושה מימדים במרחב ה-XYZ שלנו. בינתיים זה, אנחנו מקווים כי נצליח לראות את זה די טוב. בואו נחשוב על הדרך להגדיר פונקציית וקטורי מיקום, שלמעשה היא, היא הגדרת המשתנים האלה. נתחיל מכיוון ה -Z. בגלל שזה די ברור מאליו. נתבונן לרגע על המערכה כאן, מה הזד שלנו יהיה כפונקציה, ה-x'ים שלנו, ה שלנו, והזדים zים שלנו צריכים להיות פונקציה של s ו-t. הכל מבוסס על זה. כל מיקום במרחב צריך להיות פונקציה של בחירה, של t מסוים ושל s מסוים. ראינו את זה כאן. הנקודה הזאת שכאן, עדיף למעשה שנעשה את זה עם כמה נקודות, הנקודה הזאת שכאן מתאימה לנקודה הזאת שממש כאן. נבחר עוד אחת. הנקודה הזאת שכאן מתאימה לנקודה הזאת שממוקמת שם. אנחנו יכולים לעשות עוד כמה. בואו נבחר. הנקודה הזאת כאן, כאן S עדיין 0. זה יהיה הקצה החיצוני, הרחק החוצה כאן. נבחר עוד אחת, רק להגדיר את הריבוע הזה. הנקודה הזאת שכאן, כאן אנחנו לא סובבנו בכלל את T, אבל עברנו רבע מהמעגל, זה... זה הנקודה הזאת כאן. כלומר, עבור כל S וT, אנחנו מפים אותם לנקודות במרחב ה-X, Y, Z. ה -Z שלנו, ה-X'ים שלנו וה-Y'ים שלנו צריכים להיות פונקציה של S ו-T. הראשון עליו נחשוב יהיה פשוט ה -Z. אנחנו חושבים כי זה יהיה די ברור מאליו. למה יהיה שווה Z כפונקציה של S ו-T? אם תיקחו כל מעגל שהוא, זכרו כי S היא מידת השינוי. מידת שינוי הזווית בין הרדיוס שלנו ומישור xy, אנחנו יכולים אפילו לצייר את זה כאן, נעשה את זה בצבע אחר. עוד מה תיגמרו לנו הצבעים, נניח כי זהו הרדיוס, זה שכאן. אנחנו אומרים כי הזווית הזאת היא S. אז אנחנו נצייר את המעגל כמו זה, אנחנו יכולים כעת לעזר קצת בתרגונומטריה. הזווית היא אנחנו יודעים כי הרדיוס הוא a, הרדיוס של המעגל שלנו, אנחנו הגדרנו את זה, אז z תהיה פשוט המרחק מעל מישור xy. זה יהיה המרחק הזה, זה שכאן, וזאת רגונומטריה ברורה וידועה. זה יהיה שווה ל, ניתן לעזר כאן בכל מיני כללים, אולי כדאי שתחזרו על השיעור המתאים, אבל sinus, ניתן לראות זאת בדרך הזאת, אם זה שכאן z, אתם יכולים לומר שהסינוס, של S הוא הנגדי חלקי היתר זה שווה ל-Z חלקי A נכפיל לשני אגפים ב-A אתם A סינוס S שווה ל-Z זה אומר לנו כמה אנחנו נמצאים מעל XY זאת רק טריגונומטרי הפשוטה ה-Z של S ו-T יהיה פונקציה רק של S זה יהיה A כפול הסינוס של S לא רע נראה האם אנחנו גם יכולים למצוא גם מהם X ו-Y. זכרו, Z אינו משתנה. לא משנה כמה אנחנו סובבנו את סביב ציר ה-Z, מה שמשנה הוא כמה סובבנו סביב המעגל. אם S הוא 0, אנחנו נהיה רק במישור XY. במקרה זה, Z יהיה 0. אם S שווה ל-Pi חלקי 2, כאן למעלה, אנחנו ננוע סביב החלק העליון של הסופגניה. אנחנו נהיה בדיוק A מעל מישור XY, או Z יהיה שווה ל -A. אנחנו מקווים כי זה די נשמע לכם הגיוני למדי. בואו נחשוב על מה יקרה באם אנחנו מסתובב סביב. זכרו, שני אלה הם מבט על. אנחנו מסתכלים מטה על הסופגניה. המרכז של כל אחד מהמעגלים האלה הוא במרחק B. מראשית הצירים, או מציר הזד, זה שאנחנו מסתובבים סביבו. זה תמיד במרחק B. אז קורדינטת ה-X שלנו, או קורדינטת ה-XY, אם אנחנו ננו על המרכז המעגל כאן, אנחנו זזנו של B, וזה ממש כאן במרחק של B. נחשוב על המיקום שלנו במשור XY, או כמה רחוק החלק הזה. אתם אולי יכולים, אתם אולי יכולים אם אתם מקרינים את הנקודה ה-X, למישור XY, כמה רחוקה היא תהיה מראשית הצירים שלנו. זה תמיד יהיה, זכרו, נחזור רגל הציר הזה כאן, זה יכול להיות הכי ברור. זה רק מעגל אחד מסוים במישור YZ. אבל הוא יכול להיות כל אחד מהם. אז אם זה ציר הZ, זה שכאן, המרחק הזה כאן, יהיה תמיד B. אנחנו יודעים את זה בוודאות. אז מה יהיה המרחק הזה? אנחנו במרחק בי למרכז, וכאן תהיה לנו איזה זווית S, בתלות הזווית הזאת S, המרחק הזה, אל תוך מישור X Y, כלומר כאילו אנחנו יושבים על מישור X Y באיזה מרחק אנחנו מצ trump fal speak, או ה-תל אל תוך מישור ה X Y, אתם יכולים למצוא את מיקום x וה -Y. אנחנו אומרים זאת בכל הדרכים האפשרויות, אנחנו חושבים כי אתם יכולים לראות את זה, אם Z הוא סינוס של S, המרחק הזה שכאן, המרחק הקצר הזה שכאן, הוא יהיה, שווה ל-A קוסינוס של S. כאשר S היא הזווית הזאת שכאן. המרחק הזה שכאן יהיה A קוסינוס של S. אז אם אנחנו נדבר רק על מרחק ישר, מראשית הצירים, לאורך מישור ה-XY, המרחק תמיד יהיה B ועוד A קוסינוס של S. כאשר s כאן בחוץ, אז זה יהיה למעשה מספר שלילי, וזה נשמע הגיוני בגלל שהמרחק שלנו יהיה פחות מבי. אנחנו נהיה בנקודה הזאת שכאן. אם תתבוננו במבט העל הזה שכאן, לא משנה, לא משנה, אה, איכן אנחנו, זהו b. נניח כי אנחנו סובבנו קצת את המרחק הזה כאן, אם אתם מסתכלים לאורך משור xy, זה יהיה תמיד b ועוד a קוסינוס של s. זה המרחק לכול נקודה נתונה. אנחנו תלויים ב-S'ים וב-T'ים שלנו. כאשר סובבנו סביב זה, אם אנחנו בנקודה כאן, בואו נאמר כי אנחנו כאן בנקודה והנקודה הזאת, אנחנו כבר אמרנו, E, B ועוד A קוסינוס של S, מרוחקת מראשית הצירים על מישור x Y. מהן קורדינטות ה-X שלה? זכרו תמיד, זה מלמעלה למטה. אנחנו יושבים על ציר ה-z ומסתכלים ישר למטה, על מישור xy שכאן. אנחנו מסתכלים מטה על הסופגניה. אז מה היו ה שלנו? נסרטט כאן עוד משולש השאר זווית. יש לכם עוד משולש השאר זווית, הזווית הזאת כאן היא e t. המרחק זה כאן יהיה שווה ל-z כפול הסינוס של הזווית שלנו. כלומר, זה שכאן, שהוא למעשה ה שלנו, זאת... זאת תהיה קורדינטת ה-x שלנו, x כפומציה של s ו-t, זה יהיה שווה ל-sinus של t, t הזווית שלנו, שכאן, כפול הרדיוס הזה, כפול, ניתן לכתוב את זה בדרך אחרת, כפול b ועוד a cosinus של s. בגלל שתזכרו כמה רחוק תלוי למעשה וכמה אנחנו נמצאים סביב המעגל שכאן. כאשר אנחנו כאן אנחנו רחוקים בהרבה. כאן אנחנו בדיוק במרחק b, אם אתם מסתכלים רק על מישור xy. ואז זה שכאן אנחנו במרחק b פחות a, אם אנחנו במישור xy. אז זה x כפונקציה של, של s ו t. ולמעשה הדרך הבא הזה מוגדר כאן, ציר ה-x החיובי שלנו יהיה למעשה בכיוון הזה. אז זה יהיה X חיובי, זה יהיה X בכיוון השלילי. אנחנו יכולים להפוך את הסימן, אבל נקווה, אתם יודעים, זה למעשה נשמע הגיוני, זה יהיה X חיובי, זה יהיה X שלילי. תלוי ב אם אתם משתמשים בכלל יד או כלל יד שמאל, עבור מערכת הקורדינטות, אבל כי זה נשמע הגיוני, אנחנו רק אומרים מהו המרחק הזה كان, זה B ועוד A קוסינוס של S. קיבלנו את זה מכאן, כאשר אנחנו לוקחים מבט, פשוט חתך של הטבעת. זה כמה רחוקים אנחנו, זה משהו כמו כיוון xy בכל נקודה, או משהו כמו הסיבוב, מבלי לחשוב על הגובה. אם אתם רוצים קורדינטת ה-x, אתם מכפילים את זה כפול סינוס של t, הדרך שעשינו את זה כאן למעלה, וקורדינטת ה-y תהיה זאת שכאן, הדרך בה בנינו את המשולש הזה. כלומר, y כפונקציה של s ו-t תהיה שווה לקוסינוס של t כפול הרדיוס. זה b ועוד a קוסינוס של s. והמשתנים שהגדר לנו אתם יודעים, פשוט רק לשחק עם המשולש ואני מקווה כי זה יהיה הגיוני, הכוונה היא שאם אתם אומרים שזאת כאן קורדינטת ה-y שלנו, אתם פשוט עושים קוסינוס של t, וזה הניצב שהוא y, ברור, זאת שכאן יזווית, חלקי היתר, חלקי b ועוד a קוסינוס של s. מחפלים את שני הגפיים של המשוואה כ full זה, ואס תקבלו y של s ו t, שואל לקוסינוס של t כ הדבר הזה שכאן. פורשولي לא t, לא d כל אלה. אנחנו משיימים מקדارات המשתנים. אנחנו ניקח ל לא צובד זה כמו שזה, אבל אנחנו, אנחנו רוצים uh, להציג את זה מיקום. אנחנו יכולים להגדיר את זה כמו זה. נמצא צבע נחמד, אולי יברוד. נאמר כי פונקציית וקטורי המיקום היא R, היא של שני משתנים, T ו-S, S, S ו-T, וזה יהיה שווה לערך ה-X שלה. נעשה את זה באותו צבע. זה יהיה שווה, נעשה את החלק הזה הקודם, זה B ועוד A קוסינוס של S כפול סינוס של T, וזה הולך להיות... בכיוון ה-x, כלומר זה כפול i. ובמקרה הזה, זכרו, הדרך בה הגדרנו את זה, הכיוון החיובי של x יהיה לכיוון הזה. לכן וקטור היחידה i יראה כמו זה. ה-i ינוע לכיוון הזה, זאת הדרך בה הגדרנו את הדברים. ואז ועוד ערך ה-y שלנו יהיה b ועוד a קוסינוס של s כפול קוסינוס של t בכיוון וקטור היחידה y. זכרו וקטור היחידת J יהיה כמו זה זהו וקטור היחידת J שלנו ולסיום אנחנו נעבור אל ה אשר היה למעשה הכי ברור מאליו ועוד A סינוס של S כפול וקטור היחידה K שהוא וקטור היחידה בכיוון ה-Z כפול וקטור היחידה K כעת עבור כל S ו-T שתיתנו לנו מתוך התחום מתוך תחום הזה שכאן נציבו אותם בתוך פונקציית וקטורי המיקום נוכל לתת לכם את וקטור המקום המדויק הייחודי המצבי על הנקודה המתאימה על הטבעת אם תבחרו רק כדי להיות בטוחים שאנחנו, שאנחנו מבינים מה שאנחנו עושים אם תבחרו את הנקודה הזאת שכאן כאשר s ו t שניהם שווים לפי חלקי 2 אולי עדיף כי נעבור על כל התרגיל הזה ניקח את פי חלקי 2 בכל אחד מזה בעצם נעשה זה במיקרה זה כאשר R של פאי של K יש תיימ, מה אני זה יא ב וואד אי כ full של פאי של K יש תיימ. cosinus של פאי של K יש תיימ זה Fס. בורו cosinus של מעלות. אז זה יא ב. בורו כי כל הדורבاز זה יישוב Fס. כ full sinus של פאי של חלקי 2, יש תיימ. sinus של פאי של K יש תיימ זה פשוט אחד. אז כל זה יא ב כ full אי. וואד פה cosinus. של פי חלקי 2, אז היבר הזה שכאן יהיה שווה ל-B. קוסינוס של פי חלקי 2 זה 0, אז זה 0 כפול J. זה יהיה ועוד 0J. ולסיום פי חלקי 2, אין כאן T, סינוס של פי חלקי 2 שווה 1, ואז ועוד A כפול K. במעשה אין כאן כלום בכיוון j. זה יהיה שווה ל-b כפול i ועוד a כפול k. הנקודה הייחודית בהתאם להגדרת המשתנים הזאת על פני הווקטור היא b כפול i ועוד a כפול k, אז b כפול i יביא אותנו בדיוק ו-a כפול, כפול k יביא אותנו בדיוק לכאן. המיקום של הווקטור שהוגדר במיוחד הוא בדיוק כאן. ממש כפי שחזידו. הנקודה הזאת, הנקודה הזאת שכאן, מתאימה לנקודה הזאת ממש כמו זה. ברור כי אנחנו בחרנו נקודה שקלה לחישוב, אבל כל זה, אם תבחרו S ו-T מתוך התחום שכאן, אתם תוכלו להמיר אותה אל תוך המשטח, וזאת היא שכאן היא האמרה. וברור כי חייבים להגדיר כי S هو בין, ניתן לכתוב זה בכל מיני דרכים, נכתוב S 2π ל-0, ואנחנו יכולים גם להגיד כי T הוא בין 2 פי ל-0. אתם יכולים גם להגיד, אנחנו כאן כותבים את זה פעמיים, בשני פי, אולי אנחנו יכולים הדבר הקשה ביותר בעיסוק בדברים האלה, הוא באמת היכולת לראות את זה.